شيله مهداة للمولوده دانه سعود بن زارو يا مرحبا بقدومك منور الدار يا وهبه الوالي ويا عطيه بشارة تكتشفه تباشير الامطار سموك دانه والقمر شعظيه يلا الله لعلك من طويلين الاعمار والله يحفظك كل صبح وعشيه يا مرحبا